שלום, כאן דוקטור דרימר, אנחנו עכשיו בווידאו מספר שתיים. כמה זמן אתם מסוגלים להישאר בסטרס? ובאותו סטרס, או בסטרס נוסף, כמה זמן האוטו שלכם יכול להיות בפולגז? בחנייה, בעליות, בירידות, שהמנוע מדומם? ככה זה גם אנחנו. נכנס אליי בן אדם עם יד על הלכי. הבן אדם היה בן חמישים שאלתי אותו, אדון יקר, למה אתה עם היד על הלכי? אז אמר לי שהוא קיבל סתירה. אמרתי לו שזה ממש לא נעים. אבל שאלתי אותו גם, באיזה גיל, מתי קיבלת הסתירה? אז אמר שבגיל 5. אז 50 שנה הוא נסע את הטראומה של הסתירה הזאת, ואת הלחץ, ואת של הסתירה הזאת, וזה נשמע לכם הגיוני? ברור שלא. אנחנו ממשיכים להחזיק זיכרונות ולחצים, שאו שהם שייכים או שהם לא שייכים. אז כמה זמן אתם מחזיקים את הסטרס שלכם? עברתם מהורה של סטרס? שחררו תותנו לו להיות בעבר ותמשיכו להיות בהווה במצב רוח נכון להווה. טוב עכשיו. נקודה חשובה, אנשים לא מבינים ש-95% מכל החולי שלנו מגיע מסטרס. תלמדו לנהל אותו. הוא נגמר, הסטרס נגמר בעבודה, אתם באים הביתה, אתם שוחרים. הסטרס נגמר מאירוע כלשהו שהיה לכם לא נעים בדיקה כל או משהו, הוא נגמר בו הביתה, שחררו את עצמכם מהסטרס הזה. תלמדו לשלוט בו. אם תלמדו לנהל את הסטרס אורים שלכם, תם תמשיכו לחיות בבריאות גבוהה וטובה. תודה לכם.